Thank you. Greve Karlsson, hur tänker det? Grev Karlsson? Greve Karlsson? Var tog du vägen? <skratt> det gick snabbt då? Jag har inte ens hunnit till lunch. Men det gör jag inget, för jag är inte så hungrig. Jag tror att är Karlsson har med och så jag går redan. Det är så där var det Gå härifrån Du, jag har en fråga Ja så. att du skulle gå härifrån jag skulle bara ställa en fråga. Ett ord till, och illa till. Men jag måste ju få ställa en fråga. Mm. Vad går du på? Kom tillbaka! Kom tillbaka! Jag orkar inte då, jag orkar då Jag sa, går härifrån. Jag ska ställa jag, jag ska ställa bort. ställa nu. Ett ord till. Till titta in i kameran.